Кількома сотнями новорічних іграшок, більшість з яких не менше півсотні років, прикрасили фоє в академічному обласному театрі Ляльок. Про це розповіла директорка закладу Ірина Трунова. За її словами, це скляні іграшки хмельницького колекціонера Ігоря Байдака. Власник колекції новорічних скляних іграшок Ігор Байдак показує свої найулюбленіші експонати. Ви бачите, в нього навіть видно очі. Носик, ротик, ну як живий, скажімо так. Скажемо. Це 60-ті роки. Так. Коли в людей були проблеми з їжею, тоді пішли перці, огірки, баклажани, щоб хоч на ялинки було і зобілі. А цими іграшками півстоліття тому прикрашали великі ялинки підприємств, каже Ігор Байдак. Уявіть собі, це які були ялинки, ну, така ось дивіться, до речі, знамениті годинники, бачите, які вони були, От. і зверніть увагу на них, рівно 12 годин, бо всі ті пізніше годинки на вже без п'яти були. Ігор байдак розповідає, що частина іграшок – з його домашньої колекції, але більшу частину він придбав чи прийняв у подарунок. Оце знамениті львівські трамвайчики, наприклад, їдуть. Да? От, тут, наприклад, це така домашня – колядки, це хатка зимова. Це все вже 2000-ні роки, то, ви розумієте, діапазон між ними да, приблизно 70 років між найстаршими і наймолодшими. Найстарша іграшка це кінець 40-х років, більша частина це 60-ті роки і початок 70-х років, і є декілька абсолютно нових таких вже брендових сучасних речей, до речі, українських заводів. Директорка Академічного обласного театру ляльок Ірина Трунова розповідає, що виставку новорічних іграшок відкрили 6 грудня. Зі дзвонилися з Ігорем, домовилися, що інсталяція наша, його тільки іграшки. Для цього ми в принципі, збирали у своїх друзів 11 ялинок. Ми їх назбирали, прикрасили і отак от виникла наша ідея і інсталяція, де діти з задоволенням приходять, фотографуються і запитують, що це за іграшки. За словами Ігоря Байдака, скільки саме іграшок у його колекції він не рахував. Каже, в експозиції у Ляльковому театрі представлена приблизно половина. Цього року, якби ми порахували їх і запросили Книгу рекордів України, то це була б найбільша виставка ретро-іграшок в одному місці. Як ми поки не ставили задачу ставити рекорди, то їхня місія не в кількості, а їх місія подарувати дитинство і дорослим, і дітям. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.